Євген Олексенко переможець багатьох подібних турнірів, зокрема інвіктус Геймс, Ігри нескорених та звитяга нескорених. В них беруть участь ветерани, які зазнали поранень, травм або захворювань під час виконання своїх службових обов'язків. Карантинні обмеження внесли свої корективи в проведення цьогорічних змагань ігри героїв, в яких Євген вибрав медаль. Частина результатів демонструвалася спортсменами онлайн, частина в відеозаписах, зроблених за спеціальними стандартами, аби виключити фальсифікацію. Зробили онлайн, типу ти показуєш свій результат. Його перевіряють на монтаж, його перевіряють, ти зважуєш ну, диски для штанги, потім ти вже на кращий результат, це трошки інше. Якщо ти там в онлайн-трансляції це вживу, так, так було, то не наче ти на змаганнях, але просто в залі своєму, кожен в своїй країні, то тут ти кращий результат можеш вибрати і записати згідно норм, які вони ставлять, і типу, там вже оцінюють. А что, ты доволен с собой? Да, да. Євген Олексенко шкодує, що через побутову травму, коли він останні чотири тижні мусив ходити з гіпсом на милицях, не мав змоги добре підготуватися до наступних змагань – ігри воїнів – Warrior Games. Він вже запрошений на національний етап цього турніру, який відбудеться 15 травня в Києві на центральному стадіоні Деснянського району. Але мріє Євгена потрапити до Національної збірної України. Вона буде сформована з 40 учасників бойових дій, яка вперше представить нашу країну на міжнародних змаганнях у вересні 2021 року в Орландо, Ор викликані залучити найбільше до змагань найбільше кількість ветеранів, особливо для чого, щоб люди після поранення розуміли, що на цьому життя не закінчується. Але, окрім інвіктос, якщо повністю робив ставку лише на реабілітацію, от зараз, от вона з 20-го року, так вирішила в українській що перш за все тільки організатори нашого турніру, що це тільки реабілітація, перш за все. Тобто, вони бачать тільки поранення, більше нічого, а то в Warrior Games вони пішли трошки інакше. Вони вирішили, що крім поранення, ще повинен бути результат, для того, щоб був стимул тренуватися і показувати результат, розвиватися. У міжнародних змаганнях «Ігри воїнів» візьме участь понад 500 учасників бойових дій з восьми країн світу – США, Великобританія, Канада, Австралія, Нідерланди, Грузія, Данія, Україна. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.